ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ගමනක් යන වාහන හොය හොයා මාර්ග තුටි රස්තිය දُونَ කාලේ දැන් ඉවරයි. මෙන්න සුවපහසු ගමනාන්තයක් සඳහා ඔබ භාවිත කළ යුතුය බ විශ්වාසනීය සුහදශීලී සේවය. ඔබ දිවයිනේ කුමන ප්‍රදේශයේ සිටියත් ඔබ ඉන්න ස්ථානීයටම වාහනයක් ගෙන්වා ගැනීම ඇත. කාර්, වැන්, බස් පලපුරුදු රියදුරු සහ ඉන්දන සමඟ විශේෂී මිල ගණන්. දය 24ම සේවාව. පරිස්සමින් ආරක්ෂාකාරීව. හිිතේ හැටියට ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම ගමනක්